بھئی حج پر کیوں نہیں جاتے اس لیے نہیں جاتے حالات اجازت نہیں دیتے صحت اجازت نہیں دیتے حالات اجازت نہیں دیتے صحت اجازت نہیں دیتے تو سماعت فرما لیں کہتے مفلس ہیں غریب ہیں مال نہیں دولت نہیں کیسے جائیں غریب ہو جائیں گے حج پر گئے تو کیا ہو جائے گا غریب ہو جائیں گے مال کہاں سے جمع کریں حضور اکرم صلاحیٰ وسلم نے شاد فرمایا حج کے ذریعے اللہ انسانوں کو غنا عطا فرماتا ہے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور دین میں بھی برکت سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ اگر ہم ایمان والے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر یقین کرنا ہوگا کیا کہ حج انسان کو امیر کر دیتا ہے حج انسان کو امیر کر دیتا ہے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا تمہیں اسی چیز کا علم نہ دوں جو تمہاری غربت کو دور کر دے تمہیں ایسی چیز کا علم نہ دوں جو تمہاری غربت کو دور کر دے نے اس کر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ایک حج کے بعد پھر حج کرو ایک عمرے کے بعد پھر عمرہ کرو امیر ہو جاؤ اگر تم چاہتے ہو امیر ہو جاؤ حج کے بعد حج کرو عمرے کے بعد عمرہ کرو, کرو اللہ تعالیٰ تمہاری غربت کو دور کر دے ایمان والوں کے لیے جنہیں اس بات کا یقین ہے